Чи без сну нам не холодно, Чекає сім'я на околиця. Дякую! Ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра гідна і серця.